була петиція на сайті офісу президента про те, щоб перейменувати Росію на Москвії. Вона зібрала потрібну 25 тисяч кількість голосів українців, і тепер, ну, президент має її розглянути. Він доручив уряду, щоб там розібралися з різними і правовими наслідками цього і історико-культурними, як він сам це прокоментував, Володимир Зеленський. Ви ви як це сприймаєте? От що нам це може дати, якщо ми Росію перейменуємо на Москвії і все, що з цим пов'язане? Ну, по-перше, є проблема, що. От, я погоджуюся. Дивіться, у нас дуже, у нас дуже багато є. На війні з'явилося дуже багато піару. Давайте домовимося, що ми без будь-якого закону для себе почнемо цю країну називати Московією. В наших книжках діти будуть. Для цього не треба закону. Для того треба певну суспільну згоду. Ось тому, що можуть. Я розумію, що можуть виникнути якісь проблеми, що в нас є якісь домовленості, договори чи будь-які речі, де там має звучати «Російська Федерація», «Росія буде плакати», але очевидно, що е, Московщиною, це традиційно була наша назва, наприклад, багато європейських країн, поляки е, називають, взагалі багато крім світі, використовують ті назви, так як вони називають інші народи. По-різному там Китай називають, багато крім світі по-різному називають. Тут дуже важливо, щоб ми не забавилися в е, популізми. Щоб це все, ми про це все не забули. Тому що ключова тут є річ, що ця війна носить історичний характер. І Росія прагне на частину нашої історії. Росія постійно прагне на частину історії Росії. Е, нашої, з е, центром у Києві. Росія е, е, якби, намагається відібрати в нас, нашу минулу історію. І так я погоджуюся, що дуже добре, якби, якщо ми почнемо називати це Московією. Але ще краще. Якщо ми будемо добре вчити історію рідної країни. Бо, бо зараз робляться такі популістські заяви, а прибирається ЗНО з навчанням історії в школах. Закриваються кафедри історію, вивчення історії України. Тобто далі відбувається історичний погром в освіті. І, і тому мені, мені маленько дивує, що за такими гарними ура-патріотичними гаслами тихою сапою, наприклад, в освіті продовжується справа табачника з спробою залишити окупаційну російську мову серед предметів вивчення, з спробою не вчити там історію національної визвольної боротьби. Перед тим, як назвати країну Московію, за що я трьома руками піднімаю, що я за, лежить рішення про те, що Львівська 80-та армобільна бригада просить назвати її ім'ям Романа Шухевича, а її не називають. Інша, інша артилерійська бригада хоче називатися ім'ям Коновальця, а їй забороняють це робити. У нас досі не відновлення звання героїв нашим національним Тарасу Степану Бандері і Роману Шухевичу. Тому тут, крім заяв, війна, війна, знаєте, така річ, в якій слова важать рівно стільки, якщо за кожне те слово людина готова віддати своє життя. Тому тут би хотілося б відвади певних дій, бо мені здається, що частина суспільства і частина політику забула про те, якою ціною дається ця війна, сприймає війну виключно в телевізорі, в тіктоці і знову думає про політику, про поділ посад, з якими би гаслами пролізти в наступний парламент, як би залучити якогось додаткового ветерана, чи як до себе в партію взяти залужного, щоб неодмінно пройти в парламент. Друзі, поки ми якби не перемогли в війні, Треба якби трошки пригальмувати різні ці свої політичні амбіції. І треба, щоб, може, було не так багато слів, як діл. Бо я тішуся, що нарешті наша святиня національна, тисячоліття, Києво-Печерська Лавра повертається в національне лоно і позбувається російської окупації, а інша святиня, яка знаходиться на заході України, в Тернопільській області, колись греко-католицька, до речі, Лавра, Почаївська спокійно далі перебуває в руках російської агентури, і туди влітку ходять тисячі зомбованих э, Росією нібито вірян, і влада нічого з цим не робить, і ми не маємо досі відповіді, як так сталося, що ці тисячні колони російських ДРГ влітку ходили по нашій території. Тому тут би хотілося все-таки, як колись писав Ольжич до Олени Теліги, не треба лишніх слів, хай буде тільки діло. Роби його спокійно і суворо. Тому що от в мене вже складається враження, що якби війна – це десь там далеко по телевізору. А в Києві вже почалися балачки про вибори, президентські вибори, парламентські вибори, як би на чому попіаритися. Насправді, наприклад, е слуги мають більшість в парламенті. І якщо б ми говорили серйозно про Московію, цей закон був би проголосований вже завтра, чи вчора, чи позавчора. А це просто якби е така димова завіса.